اور oh, we alive. well uh, السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. السلامه. اليوم موضوعنا اصدقائي طبعا من سلسله حلقات قناه جسور حول بمناسبه مرور 500 عام للاصلاح الديني في اوروبا عملنا هذه الاسبوعين الماضيين حمله وناشطين في هذا المجال وسنناقش إمكانية إصلاح الإسلام أو إعادة, إعادة تكرار التجربة مع الإسلام معنا طبعا مفضلنا مفكرنا المفضل الرائع كريم العبيدي فأهلا وسهلا بك يا أخ كريم العبيدي أهلا وسهلا بك أهلا أهلا سال أخ سال أهلاً وسهلاً وكان معانا أحمد سامي لكن بقدرة قادر اختفى أحمد واختفت الانترنت وبتاعته وكل شراح لا أعرف ماذا حصل ممكن خطفته الملائكة الملائكة ماذا؟ يمكن الملائكة خطفته <تصفيق> يعني ممكن أوكي هو ممكن يكون يعني الآن مع الملائكة ممكن يكون مع الحوريات <تصفيق> لا نعرف اختفى أحمد كان الصوت ولا الصوت مش مسموع وبعدين اختفى بالمره. سو so, الحوار راح يكون مع كريم ونرحب بكل شخص يحب يدخل معنا سأضع الرابط هنا أه تحبون تظهرون صوت او صوت الصورة او مجرد اسئله. عاوزين ان الحوار يكون غني بالافكار. طبعا أه تعرفون احد الناس المؤثرين بي هو كريم العبيدي. الحلقه كمان على قناه الحبيب احمد حرقان المباشر اذا آه، تحبون كو... الرابط موجود تحت ال... في, ال... في الوصف تحت الفيديو اذا تحبون تشاركونا هنا. Anyway, كريم انت كنت متفق مع احمد انه في امكانيه لاصلاح الاسلام. آه، طبعا انا خمسين 50% معك وخمسين 50% ضدك. آه، الضد لانه يعني دائما احب افكارك فاحب اسمع من عندك. كيف تؤمن بانه في امكانيه اصلاح الاسلام وانت لا تعترف حتى بوجود خالق او اله او اي شيء من هذا القبيل. اهلا وسهلا أخسان سالم تشرف اتشرف في القناه نتاعك دائما يعني حقيقه الميزه اللي تخليني اتي دائما لقناتك بدون تردد في اي وقت يعني تطلبني نكون تحت الامر ان في القناه نتاعك اتكلم بكل حريه هذه ميزه جدا مهمه مساء الشرف يا حبيبي شرف. احنا يعني محتاجين لتنوع افكار اي فكر يعني يكون موجه هو فكر خاطئ لان احنا مختلفين شرف. شرف. احنا يعني محتاجين هناك لان احنا مختلفين وشعوبنا مختلفه لازم نعطيه الفرصه لكل الناس انها تتبنى الافكار اهم شيء هو التعايش هنا حبيت نذكر نقطه اولى معناتها فيما يخص مساله اصلاح الاسلام قبل ما نجاوبك على السؤال نتاعك او ثلاثه نقاط بصفه عامه حول الحوار اللي وقع بيني وبينك وقتها كان الاستاذ سامي ذيب اول نقطه دائما يقال ان الاسلام لا يصلح ويضربون مثل الآلة يعني الآلة عندما تخرب أو تفسد يعني يجب أن نرميها لا يمكن إصلاحها وهم ينسون أن الإسلام هو فكر وإيديولوجية مثل أي فكر آخر مثل اليهودية مثل المسيحية مثل أي إيديولوجية أخرى إذا لا يمكن أن نعتمد على شيء مادي أو آلة لكي نشبهها بالإسلام ونقول الاسلام لا يصلح هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه المهمه احنا كلادينيين او كملحدين او كربوبيين او كمذ أو او كاديان اخرى شنو مشكلتنا مع الاسلام هل مشكلتنا مع المسلم لانه مسلم او مشكلتنا مع المسلم لانه لا يتقبلنا ولا يمكن ان نتعايش معه لو كان عنا عداوه شخصيه مع المسلم مع دينه لأنه مسلم هذا شيء آخر ولهذا أنا أفهم وأتفهم يعني رشيد عندما يقول لك لا يمكن إصلاح الإسلام لأنه هو في الحقيقة لا يريد المسلمين أن يخرجون من الإسلام إلا لكي مع ينتهي الإسلام لأن بالدليل وبالتاريخ الإسلام هو نسخة مطابقة للأصل في جميع معناتها في كثير من الجوانب بتاعه مع المسيحية وكان المنافس لها الشرس عبر التاريخ وتعرفوا الحروب الصليبية وغيرها وغيرها وغيرها إذا هوني هل هناك مسألة أنا وطنجين ناقش مسألة إصلاح الإسلام هل أنا كملحد أو كلاديني أو أي شيء آخر هل أريد أن أتعايش مع الإنسان المسلم أم لي عداوة شخصية مع الايديولوجيه لهذا انا معناتها في المقابله الاخيره يعني قلت لك انا معناتها اتفهم يعني رشيد وهي وجهه نظره وانا احترم رشيد واحترم حامد واحترم وفاء سلطان وما عنديش عداوه شخصيه عندما نتكلم نتكلم على الأفكار ما عنديش حتى مشكله مع الاشخاص كريم عفوا الكثير اساءوا فهمك اعتقد ذيك المره لما ذكرت الدكتور وفاء والدكتور حامد عبد الصمد والاخ رشيد كانوا مركزين على كلمه خيانه واعتقد ما اعتقد كانت في الوقت الكلمه الصحيحه تحب توضح موقفك من هؤلاء انا صراحه اعتبرهم عمالقه من عمالقه التنوير ممكن توضح موقفك من افكارهم منهم شخصيا يو ثينك يعني آه اوكي خليني نوضح فكرتي آه ساع اولا كلمه خيانه لم أ... انت تقول يعني لم تكن آه في محلها بالعكس انا اعتبرها في محلها عفوا عفو أن توضحت انا معاك انا قصدي للجمهور اي نعم لك صديقي نعرف اما اول شيء ما معنى الخيانه؟ الخيانه هو الولاء لغير ما تنتمي اليه يعني انا يمكن نكون في هولندا هوني واندمج مع المجتمع الهولندي واصبح هولندي وارفع العلم الهولندي وادافع على هولندا لا اعتبر خائن هذا خياري لا أعتبر خاين لأني لا أعتبر خاين خاين لوطني لا ولكن يعني عندما أنا أعيش في هولندا وأتبنى الهوية الهولندية وأخدم مصالح أشخاص أخرين وقتاً سمى خاين يعني في الحقيقة كلنا يعني في الحقيقة كلنا عندنا خيار الانتماء إحنا نعرف سال أن شعوبنا عندها مشكلة كبيرة من الأجنبي يعني أي شيء يأتي من الأجنبي ما وهذه حقيقة وواقع يعني الإصلاح يعني عندما نسمع أنا شخصيا أنا نسمع لكل الإخوة لكن عندما نسمع إنسان يعني مغربي راشيد اللي هو مسيحي يقول لي بالزز عليكم تخرجوا من الإسلام سامحني أنا لا أقبلها كمنتمي لهذا الوطن اصلاح الاسلام لازم ان يكون من الداخل، عمركش شفت في عهد اصلاح المسيحيه يجي واحد يخرج مسيحي او مثلا مصلح للمسيحيه ويعتمد على الامبراطوريه العثمانيه ويقول لهم ويمشي الامبراطوريه العثمانيه ويحكم الامبراطوريه العثمانيه ويقول للمسيح لازمكم تصلحوا المسيحيه. هذه هي المشكله، انا قد ما نقول خيانه ليس بمفهوم الخيانه، لا، هي بمفهوم الانتماء لعقليه اخرى اذا انا بالنسبه لي رشيد افهم الموقف نتاعو لان معناتها عنده موقف غربي تجاه العالم الاسلامي ولكن حقيقه لم افهم حامد عبد الصمد اللي احترمه كثير ولم افهم وفاء سلطان في النقطه هذه فقط انا عندما نتكلم نقولش اللي وفاة سلطان خاينه فيك. لا في النقطه هذه يعني عدم قبول اصلاح الاسلام لماذا هذه نقطة جداً مهمة نظن واضحة سابق إذن ما عنديش أنا ما عندي حتى مشكلة مع أي إنسان كشخص واحترم كل رجال التنوير في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ولكن نقولها بكل صراحة أنا شخصياً أميل لمن يصلح من الداخل ومن يبزز وما يجبر حد ما عندها للمسألة إذا نرجع للسؤال متاعك قلت لي يعني اصلاح الاسلام السؤال بتاعك نجم تعيد السؤال بتاعك من فضلك. عفوا قطع صوتك في اللحظات باي ذا واي في في مو... على الكلمه اللي تذكرها الان في مداخله من الاخت ما علاقه الاسلام بالوطن يا كريم؟ ما علاقه؟ الاسلام بالوطن. مشان في نفس النقطة اللي تتكلم عنها تكلمت عنها قبل لحظات. اسمع انتم تعرفوا اللي اوروبا رغم اللي هي علمانية وعندها وعندها معناتها تطور وحضارة وانا احترم يعني التطور متاعها والحضارة واللي قدمته الانسانية فهي تعود الى خلفية مسيحية يهودية متفق معي؟ يعني الخلفية حتى الدول مثلا تشوف بلجيكا قامت على أساس المذهب. الكاثوليكي اللي كان يجمع البلجيكيين او سويسرا او غيرها. اذا هذه الخلفيه داخل المعتقد في المجتمعات عنده اهميه. يعني اوروبا 1000 ألف و2000 سنه وهي متاثره بالفكر ما يسمى المسيحي. صحيح المسيحيه لم يعد لها تاثير الان في اوروبا، ولكن تبقى الخلفيه. انت مثلا عندما يشوفك اي انسان يقول لك ملحد من خلفيه اسلاميه، صحيح ام لا؟ مباشرة يقول لك ملحد من خلفية إسلامية هذه في الذهنة في الذهن نتاعنا رغم لي فما مسيح عندنا مسيح وعندنا يهود ولكن شنو علاقة الدين بصفة عامة بالوطن الدين هو له تأثير بسيكولوجي وعقلاني على الطبيعة نتاعنا ما هوش سهل بيش نتخلصوا منه ما هوش سهل يبقى ديما احنا ولو ملحدين مزلنا من العقلية الإسلامية كما قلت لك المشكلة ما هيش في المشكله في العقليه تجد مثلا العقليه الاسلاميه احنا لازمنا ما حرب الاسلام كدين بحد ذاته نحاربوا العقليه الخايبه اللي موجوده في, في الاسلام اللي هي تلقاها عند الملحد وتلقاها عند المسيحي وتلقاها عند اليهودي اللي من شمال افريقيا والشرق الاوسط مثلا عدم قبول الاخر الاسلام لا يقبل الاخر يقسم العالم مسلمين وكفار تلقاها الملحد نفس الشيء يقسم نفس التقسيم احنا ملحدين والاخرين اعداء هذه الفكره هي اللي احنا نحاربوها هي عدم قبول الاخر سواء كانت في المسلم سواء كانت في المسيحي سواء كانت في اليهودي سواء كانت في المريض اذا هذه الفكره من فين جبناها احنا جبناها من الاسلام هذه هي الفكره اللي نحاربوها قصدك يا كريم يعني الملحد من خلفيه اسلاميه يكون متطرف في فكره ايضا متاثر بالفكر مش كلهم اما مازال فيهم التواجد هذا نتاع الكره للاخر ما يقبلش الاخر هذه هي المشكله هذه العقليه توا مثلا مسلم يقبلني شنو مشكلة معاه؟ هل انا عدوي الاسلام ام عدوي عدم قبولي؟ تمام آه لحظه خلي آه نرحب بالاحمدين حرقان اهلا وسهلا دائما الشرف حبيبي وشكرا على رد الدعوه وجودك معانا وخلي نشوف صوت احمد احمد احنا طبعا اخذنا غيبتك وقلنا الملائكه اخذوا لي الحوريات يعني خلني اسمع صوتك موجود ولا لا تحياتي للجميع هل السبب واضح؟ أه جداً واضح جدا واضح okay. جدا so اوكي سو بدنا هاي أه الحلقه الرئيسيه من شخصين متفقين على امكانيه اصلاح الاسلام خليني اشوف احمد حرقان أه اليومين باصلاح الاسلام أه ونرجع لاحمد سامي حرقان هل تؤمن بإصلاح الإسلام إمكانية إصلاح الإسلام أي شيء تصليح ولو العجلات فقط؟ تحياتي يعني وأنت عارف إن أنا مش بؤمن بإصلاح بإصلاح الإسلام ولا إصلاح أي دين. ما عندك وقت نضيعه مع الإصلاح خلاص بقى يعني كان زمان الناس لسه يعني متمسكة بالدين تمسك كبير لأن كان العلوم لسه متطورتش بالشكل ده وبقى وفي اجوبه كتير من الناس بتفتقدها وحياه صعبه دلوقتي العلم بيجاوب على كتير جدا من الاسئله والمفروض ان احنا بلغنا مرحله الرشد يعني ما فيش بقى وقت نضيعه في اصلاح اسمح لي اقول اصلاح الخرده دي يعني خلاص احنا نرمي الخرده دي الخرده دي خالص ونجيب حاجات جديده بقى ولو كره ولو كره ولو كره, ولو كره الربوبيون. مع مس سير الحلقه سنعرف لماذا يعني ليه ما في اي مجال في رايك لاصلاح الاسلام. ول صديقنا المسلم الوحيد الموجود معنا احمد سامي اهلا وسهلا لك الحبيب احمد. أه انت وكريم متفقين على في امكانيه اصلاح الاسلام، خلينا نسمع وجهه نظرك رجاء. تحياتي للجميع. تحياتي لك صديقي واخي سال وصديقي واخي احمد حرقان. وطبعا الرائع الجميل اللي تعرفت عنه عليه قريب وفخور بيه بصراحة يعني صديقي كريم العبيدي. وطبعا تحياتي لكل الناس اللي موجودين على البس خليني النهاردة اتكلم لان الموضوع النهاردة جاي في وقته جدا على فكرة. لسه كنت من الصبح بحاول اعلق على لقاء عمل امبارح عماد اديب وهو يعتبر يعني رائد الاعلاميين عندنا في مصر من زمن بعيد جدا اخو عمرو اديب اللي الناس كلها عارفاه حاول لقاء عمله مع واحد من الارهابيين اللي قدرنا نقبض عليهم في حادثه اللقاء ده كاشف للفكر المتعفن اللي موجود داخل الناس الذين يعتبروا او يحسبوا على النخبه في مصر قبل ما ابدا بس اتكلم واعلق على على اللقاء ده خليني اقول ان انا متفق مع صديقي كريم العبيدي في في في كلامه اللي قال اللي قاله قبل كده معاك على موضوع اصلاح الاسلام انا رايي واضح زي ما قلت لك قبل كده يا سيل انا لست ارى ان الاسلام يحتاج الى اصلاح ولا حتى الخطاب الديني اللي بيتكلموا عليه في مصر عندنا محتاج لاصلاح حقيقه احنا محتاجين اصلاح الفكر نفسه محتاجين اصلاح البني ادمين محتاجين خطاب تاني موازي للخطاب الديني اللي موجود انت معنى انك انت تصلح الخطاب الديني معناه انك انت تروح للناس تقول لهم غصب عنكم ما تعملوش كده غصب عنك اوعى تطلع تقول ان في حاجه اسمها حد رده في الاسلام غصب عنك اوعى تطلع تقول ان في رجم في الاسلام وهذا اسلوب خاطئ الموضوع ان انا بدل ما اجبر الناس ان هم يعني يقولوا حاجه معينه اجبرتهم ان هم يقولوا حاجه تاني. بدل ما اكبر الناس ان هم يفكروا في اتجاه معين اكبرتهم ان هم يفكروا في اتجاه تاني وكده انا حليت الغلط بغلط تاني صفر صفر عمره ما بيساوي واحد يا استاذ سال ولا ولا مهما جماعه أصفر الصح ان انا أجي للناس اللي بيقولوا حد الردة موجود وان في مش عارف ايه يقتل ومش عارف ايه والكلام ده اقول له طب قشطه ماشي مش انت بتقول ان حد الردة موجود وان الكافر بيتقتل وان في رجم وان في كذا وان في كذا قشطه خليك بقى زي ما انت كده على وضعك يا طلع بقى بقية الناس اللي بيقولوا إن الكلام ده غلط، وتعالى حضرتك قول كلامك، وتعالى يا فلان قول كلامك، وما تديش سلطة قانونية لواحد على الثاني. سيب كل واحد ياخد المنابر اللي هو عايزها، ويتكلم بالطريقة اللي هو عايزها، له حماية من الملاحقة القانونية، وحماية من الضغوط الشعبية، سواء المباشرة أو الواضحة والصريحة والرسمية أو غير الرسمية، وأنت فاهمني كويس أقصد إيه بالرسمية وغير الرسمية. بالطريقه دي هتعرض للناس كل البضاعه، ادي يا سيدي البضاعه المعفنه اللي انا كنت بجبرك عليها ليل هي دي الطماطم المفعصه اللي موجوده، ما فيش طماطم ثانيه غيرها. واخد بالك؟ له حاجات ثانيه واسيب الناس بفطرتها البشريه السويه هي اللي تقرر الصح من الغلط. مع اصلاح في التعليم. وإصلاح في المؤسسة الإعلامية وفتح لكل المنابر وعدم خنق المجال العام لأي أغراض سواء كانت سياسية، سواء كانت مجتمعية، سواء كانت فلوس مادية سواء كانت محاباة لدول أخرى مجاورة بتصر على هذا الفكر العفن وأنا مش عايز أخسرها ومش عايز أطلع أصوات تزعلها واخد بالك إلى آخر ذلك من المواضيع لو قدرت أن أنا حقق كل الكلام ده مستر سال ساعتها يتحقق عندي ما تسميه أنت بالإصلاح الديني شكرا شكرا لا. احمد بس عفوا احنا دائما نكيب نترك على ميوت بس المداخلات ستكون فيما بينكم ارفع الميوت وادخل اذا في اي نقطه تحب تثيرها احمد حرقان كان عندك تعليق على عندي تعليق وبيقول لك اصلاح الفكر يعني اصلاح الفكره فكر الناس وبالتالي هم هيفهموا لوحدهم الاسلام بشكل سليم دلوقتي الف... الدين نفسه هو اللي بيساهم تشكيل هذا الفكر يعني والناس تعودت ان هي الدين ده افضل مصدر للمعرفه لانه كلام من فوق عند الله وعندهم حق بصراحه طالما في اله عليم كبير ويجي من الاخر احنا ايه نروح هنا ونروح هنا ونتعب نفسنا ما الاله يجيب لنا الموضوع ويحل لنا المشكله من اولها لاخرها وخلاص ف هنصلح ازاي بقى الفكر والدين نفسه والنصوص نفسها الاسلاميه نفسها بتخلي بتربك الفكر وبتـ وبتـ ما بتشجعش اصلا على الفكر ولا على العقليه النقديه ولا بتشجع على الشك ولا بتشجع على الشك. افي الله شك فطر السماوات والارض اللهم اني اعوذ بك من الشك والشرك ف احنا يعني بطريقه أحمد سامي إحنا كده يعني كلام حلو وجميل ومنمق وبنخلع من من من مواجهة هذا الدين ومواجهة الرجعية اللي فيه وال والخيبة والنيبة اللي فيها اللي فيه ونروح للكلام الجميل ده أحمد سامي والمجتمع نقول هو والدنيا الله والمجتمع زي ما هو والدنيا مش كويس، اسمح لي، اسمح لي اسمح لي احمد معلش انا اسفه سال ان انا سطيت على الموضوع تفضل. تفضل تفضل. اللي اللي تفضل. آه. اتفضل اتفضل اللي بليز ارفع ايموت وتكلم اتفضل اتفضل يا كريم اتفضل اوكي اوكي آه. الصوت موجود الان نعم صديقي نعم الصوت موجود أول شيء أهلا وسهلا مرة ثانية سأل أهلا وسهلا حرقان وأهلا وسهلا الأخ أحمد أه الكلام اللي قاله الأخ أحمد أنا متفق معاه ونزيد حاجة أخرى معاها هي مسألة الحرية الفكرية وفتح المنابر للنقاش ليس للمسلمين فقط بل حتى للديانات الأخرى والمعتقدات الأخرى مثل الملحدين والربوبيين أدريين هذا ما يسمى التنوع الفكري وتترك الانسان هو الذي يختار توجهه لان المشكله نتاعنا شنيه احنا بالضبط المشكله نتاعنا ان درجه الوعي اللي وصلت لها الشعوب نتاعنا هي درجه وعي النجم مرتفعه مع نص جامد تروج له وسائل الاعلام والمنابر الدينيه يعني هناك تعارض أي إنسان مسلم الآن أي إنسان مسلم تقول له على حد الرجم ما يقبلوش في الداخل متاعه أو الاستعباد ما عادش يقبلوا من الداخل متاعه رغم إنه موجود نص حتى ضرب المرأة كثير منهم ما عادش يقبلوا إذا الحرية الفكرية هي المشكلة إحنا في المجتمعات متاعنا ما عندناش حرية فكرية عندنا توجه واحد يقول لك الدين ذاك ما يتمسش الدين يقول هكا يقول هذاك الشيء اذا لا نقاش فيه. معناتها ما يسمى ازدراء الاديان وانت تعديت على الاسلام وانت تعديت على كل شيء. اذا وتنتكلموا على اصلاح الاسلام كما قلت لك سال في اول اللقاء الاسلام ليس اله باش نقول انا نصلحها ولا ما نصلحهاش. الاسلام هو فكر والفكر اين موجود؟ موجود في عقليه المسلم. في عقليه المسلم اذا هو كما قال الاخ احمد هو اصلاح العقليه اتجاه النص الجامد، هذا هو الاصلاح الذي يجب ان يكون وليس اصلاح الاسلام شنجئ أن انا نحي القران ولا ننحي ما موجود معنتها في النصوص لا، النصوص تبقى كما هي ولكن طريقه فهمنا وحصرها في اطار زمني هو اللي يتغير مثل اليهوديه الان، هذه هي وجهه نظري. هل هذا يعني ان فتح الحريات وحريه التعبير وحريه طرح الاراء والفضائيات في العالم العربي والاسلامي مثل ما نتمتع به هنا في في الغرب الكافر مثلا؟ بالفعل ارقان واحمد الموضوع كله لكم يعني تفضلوا ال... عايزين نسمع ارائكم طيب خليني خليني اديك مثال على اللي انا بقوله يا يعني ايه ايه معنى ان انا اصلح الفكره نفسها؟ على فكرة أنا أحب يعني فكرتك رائعة جدا ويا رأيت عندنا كمان 1% من المسلمين يفكرون في طريق في طريقتك يعني أنا ولا معايا ولا حاجة ولا معايا ولا حاجة بس يلا بس يلا بس يلا استنى <تصفيق> اسمع بس <تصفيق> بنزوقها كده وبتاع ومنصصها حلو وكلام من ده وخلاص طب خلينا خلينا نسمع دي ده امبارح أعمال أديب جاب واحد من الإرهابيين اللي هم مسكوهم وبيتناقش معاه وعشان يثبت له بقى يقول له إن أنت غلطان وإن اللي أنت اللي أنت فيه ده مش صح ومش عارف إيه بص بقى هو قال إيه اسمع بقى معرفة. للحظه لما تيجي تنام بالليل ضميرك بان بيأنبكش انك تكون قتلت واحد من بلدك من دينك ما هي هو اللي كان يتكلم عن بلدي الله صلى الله عليه وسلم قتل اعماله اسلوب الكفار يا رجل بالظبط كانوا يشركوا مع سمعتوا الكلام ده الفيديو كان كان واضح؟ حد ده سمع؟ كويس الراجل بيقول له بيقول له آآ آآ أنت ما مش ما, ما ضميرك ما بيأنبكش إنك أنت قتلت الناس وقتلت أهلك وبلدك ومش عارف إيه؟ قال له لما هو الرسول قتل عمامه تمام؟ فالتاني يقول له إيه بس دول كانوا كفار. هو ما عندوش مشكلة في إن هو إن إحنا نقتل إن إحنا نقتل كفار عماد أديب اللي هو المفروض إن هو مش إرهابي. ما عندوش مشكلة مش بدل ما يقول له مثلاً طب قول لي مين في مين عمام النبي اللي النبي قتلهم دول؟ وقول لي معلش هل النبي راح قتل على الهوية ولا لأ؟ استنى بس استنى بس أحرق. <تصفيق> كمل بس كلامي لو سمحت مين مين مين اعمام النبي اللي النبي قتلهم دول وهل هم كفار وهل المفروض ان انا عشان هم كفار ان انا اقتلهم وهل هو قتلهم عشان هم فعلا كفار بس لا هو قال له بس دول كانوا كفار وبعد كده في الاسترسال في الحوار عماد اديب ما عندوش مشكله ان الراجل ده يقتل الناس علشان عشان كفار هو مشكلته في ان مين اللي يقول ان هم كفار اسمع اسمع اسمع عشان الكلام ده مهم لا بالظبط بالظبط انت عايش في حي السلام في دارنا في ليبيا نعم الحي بتاعك فيه مشاكل دارنا فيها مشاكل ليبيا فيها مشاكل تقوم تفكر انك انت عايز تروح دوله اخرى عشان تحارب فيها قبل ما تحل مشكلتك في الحي والمدينه والدوله ما عندوش مشكله ان هو يروح يقتل في ليبيا عشان هم كانوا كفار وبتاع وهو مقتنع ان هو إن عنده مشاكل مع الناس اللي موجودين في اهل ليبيا هو ما عندوش مشكلة في ده. هو عنده مشكلة ان هو ييجي يوم قاتل الناس اللي موجودين في مصر. اسمع. يعني عبد الرحيم انت انت معتقد انك كنت تمتلك من العلم والمعرفة ما يؤهلك انك انت تاخد قرار بانك تحمل سلاح وتقاتل سواء جوه بلدك او خارج بلدك. و... ما عندوش مشكلة إن إن هو يحمل سلاح ويقاتل داخل بلده أو خارج بلده، هو مشكلته بس إن هو يكون عنده العلم الكافي. أنت لو عندك العلم الكافي يا سيدي واقتنعت بالعلم اللي عندك ده، روح يا عم واقتل اللي أنت عايز تقتله. أنت يا عم لو عندك العلم الكافي اللي يقول اللي يقول لك إن أحمد حرقان دوت كافر، يبقى من حقك يا عم إنك أنت تروح تقتله. هذا هذا دي طريقة تفكير الناس اللي عندنا جوه مصر المتحضرين النخبة اللي فاهمين اللي مش إرهابيين، اللي مش متطرفين، اللي مش وحشين. ده تفكير الناس، التفكير ده جابوه منين؟ القرآن يا أحمد من الإسلام، من القرآن نفسه بشكل مباشر <تصفيق> ملايين زيهم، ملايين زيهم ملايين زيهم مين؟ يا سيدي عماد أديب ده هل هو رجل مطلع على القرآن؟ ده بيقرأ الآيات غلط، اسمع الحوار كله هبحطه لكم في البتاع. الآيات بيقرأها غلط لازم يطلع بشكل مباشر يا أحمد، القرآن هو اللي عمل الوعي ده عند الناس كلها بص هو أنا أنا مش عايزة. عايزة. هو أحمد. أحمد. اللي وجه الناس كلها توجيه ده ببساطه أحمد عماد اديب يا احمد آآ آآ زي انا من من 15 20 سنه او يمكن من قبل كده او زيك انت حتى من قبل ما تبقى تبقى سلفي او زي كل الناس اهالينا اللي موجودين في البيوت علمهم عن الاسلام بياخدوه من القنوات الحكوميه بتاعه الازهر بياخدوه من المساجد وكل ده منبعه الوحيد حته واحده بس في مصر مين اللي اسس لده؟ مين اللي اسس ان الاسلام هو ما امليه انا عليك؟ مين يا أسس... سيد القران يا سيدي الفاضل القران يا الفاضل قال فاسالوا عن الذكر ان كنتم لا تعلمون يا سيدي يا سيدي ال... يا يقول. سيدي ايوه اسالوا عن الذكر ان كنتم لا تعلمون في حاجه ثانيه دلوقتي انا انا بقول لك مين اللي اصل لفكره انه انت ما تفهمش حاجه في الدين؟ اللي انا أقوله لك يا معلم هو ده الدين الكهنوت ده مين اللي اصل ليه؟ ومش بس اللي انا اقوله لك هو طيب اصلا الازهري يقوله لك الذين اوتوا العلم الذين اوتوا العلم الذين اوتوا العلم الذين اوتوا العلم دلوقتي ايوه اللي هم الاداره وفهم القران يا انا دلوقتي عندي مشكله أبليش. اداريه وموع القران قال لنا ان في ناس معينه تفهم القران زي تفسره انا عندي طيب يا سيدي الازهر بيفهم القران وبيعرف يفسره هل الازهر بس اللي في الكون اللي بيفهم القران وبيعرف يفسره لا لا لا كل كل اللي اللي قال, اللي اللي اللي اللي اللي. اللي قال لك ان هو ده بس المصدر الوحيد الصحيح لفهم الاسلام ده اللي انا بقوله انا بقولكش ان انا هقفل الازهر احنا نكمل كلامي ال... ليه يا جماعه والرجوع للاصل وجايين احنا احنا جايين ان احنا احنا جايين يا جماعه نتناظر ولا جايين اقول وجهه نظر مش مناظره خلاص سيبوني اقول وجهه نظر يا جماعه سيبوني وجهه نظرة. تفضل خلينا نسمع كريم تفضل كريم. لا أنا أردت أن يكون أخصال الحوار شوية منظم يعني ما يكونش حوار شخص مع شخص كل واحد ياخذ يعني وقت معين يعبر على الفكرة نتاعه والآخرين معناتها يرجعوا عليه فهمت؟ يعني كمنظم للحوار كان ندخله ندخلوا يعني باش نوليوا كلمة كلمة ما باش نتفاهموا. نظن أه متفق معايا صحيح. نعم تماما وإحنا مثل ما ذكرنا في بدايه الحلقه خليها على الله. <تصفيق> اي خليها على الله. اوكي. آه انا هنا حبيت آه نقول زوز نقط معناتها باش نبداو الحوار يكون على اسس آه صريحه معناتها آه واضحه وكل انسان يقول وجهه النظر نتاعه. اول حاجه راهو عمره ما كان الحقد والكره هو اللي باش يحل لنا المشاكل نتاعنا. يعني خلينا ننظر احنا لانفسنا كملحدين وكمسلمين كبشر كانسان اللي المسلم امي وأختي وبابا وأهلي وعايلتي واللي أنا داخل المجتمع ما يسمى الشمال الإفريقي والشرق الأوسط أول شيء، يعني كان أنا نعمل عداوة مع أمي ونجي نقول لها يا إما تكفر يا إما معنتها ما عادش نحكي معاك هي بيدها بتعمل الحقد نحوي. بينما لو أنا نحاول نفهم أمي أو أختي أنها تقبلني أنا ملحد ونقبلها هي مسلم مسلمة ونكون عملت خطوة كبيرة جدا نحو التعايش، يعني المصالحة مع الذوات نتاعنا أول نقطة لازمنا نقوم بها، لأن بث فكر الحقد والكره واللي نحب نقضي عليك، هذه أصلها فكرة إسلامية موجودة، أنا كملحد، أنا كإنساني ما لازمنيش نكره الآخر، لأنه يحمل فكر مخالف ليا. صحيح اللي الفكر هذاك كما قال الأخ أحمد سامي، أن المشكلة إحنا علاش نحدد الاسلام في اتجاه معين احنا عرفنا ما يسمى بالعصر الذهبي كان المسلم واليهودي والمسيحي والزنديق والمثلي يجلسون في جلسات حوار مع بعضهم وما كانش حتى واحد يتعدى على الاخر عرفنا هذه الفتره ام لا عرفنا هذه الفتره إذا احنا لازم نتوجه جهودنا كامله ما يسمى الملحد والربوبي واللاديني والمسلم المتفتح نحو محاربه هذا الفكر الذي لا يقبل الاخر سواء كان اسلامي سواء كان الحادي هذه وجهه نظري ونعدي لكم الكلمه وكل واحد يقول رايه في مساله معينه ونتعدى الموضوع شكرا شكرا كريم احمد تعليقك وحرقان امتى تحب سي... تطرح رايك تفضل تفضل يا احمد الساني. لو حد متابع المنابر الإسلامية اللي موجودة في يوكي أو اللي موجودة في أمريكا هتلاقي من ضمن المنابر الإسلامية جوة في خطب الجمعة بتاعتهم هتلاقي خطب مطابقة تماماً للفكر القاعدي أو الفكر الداعشي أو الأفكار التكفيرية اللي موجودة في عندك في عندك كده موقع كده جروب كده اسمه اسمه ايثيست ده ما ده جروب اجنبي كده امريكاني وانجليزي للملحدين بيجيبوا فيه الخطب دي هتلاقي الراجل بيتكلم في بنفس الطريقه اللي بيتكلموا فيها بالمنابر في في المنابر عندنا في مصر هل من الشعب ايران الاصل الشعب ايران الاصل ميبي انا يعني قصدي يعني اظن هو هم متحدثين باللغه الانجليزيه فهل هل ال هل امريكا داهمت هذه المساجد اللي بيحصل فيها هذا هذه المنابر وهذا الكلام، هل الحكومه حكومه صاحبه الجلاله هل هامت تلك المؤسسات الدينيه اللي بيقال فيها مثل هذا الكلام؟ ما حصلش. لانه مقابل كده هتلاقي في مساجد للقرآنيين موجوده في امريكا وموجوده في يوكي، ومقابل كده هتلاقي مساجد موجوده للصوفيين، ومقابل كده هتلاقي مساجد في امريكا موجوده للمثليين المسلمين، وبيجوزوا فيها المثليين المسلمين وفي امام جامع آآ آآ مسلم مش فاكر من تنزانيا ولا مش فاكر منين آه مثلي الجنس وبيجوز مثليين الجنس من الستات ومن الرجالة هنا في واشنطن نعم يس. Yes. فالإرهاب اللي موجود نتيجة استقطاب الـ الـ الخطاب خطاب قطبي الحكومة فرضت عليك أن الدين الرسمي للحكومة مش الإسلام الدين الرسمي للحكومة هو دين الأظهر ما يقوله الأظهر آآ آآ آآ آآ إسلام فهو إسلام و... و... و... و... واللي بيقول أنه مش إسلام يبقى مش إسلام ليه إسلام البحيرة تسجن؟ معنى بيقول أنا مسلم وما بيقولش أنا قرآني حتى بيقول يا جماعة ده غلط ومشى الرجل ما طعنش في القرآن الرجل ما طعنش في نبوة النبي الرجل ما طعنش في حاجة ده طعن في حديث تسجن سنة ليه؟ ليه نيزوا تسجن سنة عشان طلع قال آه أنا المهدي المنتظر تسجن سنة إصدراء للدين الإسلامي لما أنت كل واحد يطلع يقول حاجة غير اللي الأظهر عايزها بتسجنه، إزاي منتظر من الناس إن هي تسمع فكر تاني، إزاي منتظر من الناس إذا كانوا المتنورين بتوع الحكومة عندنا فقهاء القانون والدستوريين والمشعرفية والبتاع شايفين إن هو ده فعلا الإسلام؟ مش المتشددين ولا القاعده ولو داعش قاعده وبتعو... لا كل الناس اللي جوه المؤسسه الحاكمه في مصر بكل اضلاعها وافروعها التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه شايفين ان اه اللي بيقول الاظهر هو الاسلام وكل ما عداه فليس اسلام ومش بس كده انت مش من حقك حتى تتكلم فيه اللي انت عايز تعتقد بيه حضرتك تبلع معتقدك وت... وت... ولو تكلمت فيه السجن مش بقول لك لو اهنت المسيحيين ولا لو قلت ان المرتد يقتل ولا اي شيء من هذا القبيل. فانت عليك انك تبلع معتقدك، هذا ما نريده تغييره. ما نريده تغييره أحمد, احمد هل هي يعني مشكله اقليميه في مصر الازهر في العراق بامكاني ان اقول النجف وكربلاء في ايران قم، ماذا عن باكستان وافغانستان وغيرهم من هذه ال... مين هو القائد اللي ممكن يتوجه للمسلمين؟ ال... ما... ما فيش انا مش عايزين قائد افكارك رائعه بس وات... انت انت كلامك اولا مثلا هو وك... أو استاذ سالم بيسالك عشان انت كلامك محلي عمل مركز على مصر والازهر ده و... علشان دي ب... عشان دي بلدي وده اللي انا خد ست سنين مش سنه خد سجل سنه ست سنين المشكله مش محليه لان بضغط ضغط من الراي العام بضغط من الراي العام في موريتانيا حكمت المحكمه هناك بالاعدام على شخص لانه ملحد وكتب او مش ملحد ده كتب مقال اعتبروه غير مهذب مع الرسول، مع انه كان مهذب زياد على اللزوم يعني مع هذا البدوي. فمع ذلك حكم عليه بالاعدام. وتحت ضغط الراي العام ومظاهرات في موريتانيا الشوارع عشان اعدام الراجل ده. حكم عليه بالاعدام. وفي النهايه لما الناس هدت خففوا الحكم الى الى والسنتين عدوا اصلا المفروض يطلع. فضغط الراي العام لان, ال... لأن الناس دي اتعلمت الدين ده وبقى جزء من من تركيبتهم وجزء يعني بقى جزء من كيانهم بالشكل ده زي ما موجود في القران والسنة مهما رحت بعيد هو القران بيقول قاتلو الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غضه اي حد جارك من الكفار قتلو وليجدوا فيكم غضه ما ترحموش مش هنحرمنا من الايه دي احمد انا مش هنزلق معاك في تفسير ايات قران لان ده مش ده مش موضوع وانا اتكلمت فيه قبل كده في طيب دا هتنزلق دا ايه انا مش بنتكلم على اصلاح الدين مش ان ندي نماذج من هذا الاصلاح من هذا الدين عشان نعرف مش لازم ندي عينات من هذا الدين عشان نشوف هنصلح هنصلحها ازاي الفكر ان الفكر أنا... الفكر الملتوي هتنزلق مش هتنزلق وتقعد الفكر الفكر المستقطب اللي عندنا هو محصرك حيث ما كنت انت من اول ما بتبدا تفتح عينيك وتروح المدرسه بتلاقي منهج التربيه الدينيه بيقدمه الازهر لما بتفتح التلفزيون غير مسموح بواحد يطلع يقول ان الحمد لله نحمده ونستعينه الا لو كان ازهري انت لما بتنزل في الشارع جربوا يدخلوا الماده الدينيه وعملوا تيست كده الناس في البيوت وفي المنابر وفي كل مكان بتتكلم على الحكومه وتقول الحكومه الحدت ما هو ضغط الراي العام ما هو ضغط الراي العام على على الحكومه اللي خلي خليتوا بتعملوا شغل على الحكومه ان انا شايفها هي كل ال... هي كل حاجه وطلع الاسلام بريء ما هو الاسلام ما احنا جبنا عينه من القران كله كتاب زي الزفت <تص> كريم هل هي مشكله اقليميه او ماذا عن تونس وباكستان ومسلمي الهند يعني احمد ركز على مصر ودور الازهر في مصر ما رايك نفس الشيء فما هناك اثنين مدارس كبيره هي هو ما يسمى بالاسلام الارثوذكسي الذي تمثلوا شكون يمثلوا الاسلام الارثوذكسي؟ تمثلوا مثلا الازهر في مصر، الزيتونه في تونس عندك المدارس اللي موجوده في السعوديه او قم والنجف اذا هذوما هما المدارس اللي هم عاملين خطوط حمراء عاملين خطوط حمراء اللي يتجاوزها يسميوه كافر لازم هذه الخطوط الحمراء تتنحى اصلا. لازمك تتسع الرقعه لكي كل انسان يستطيع ان يعبر عن رايه انا اضرب لكم مثال بسيط وقولوا لي شنو رايكم انتم ما تعرفوا ان سلطنه عمان عمركم سمعتوا واحد من سلطنه عمان يعني ارهابي عمركم سمعتوا في سلطنه عمان انسان معناتها اه تهجم او قاله هؤلاء كفار لا لو نرجع للنظام الدراسي كما قال الاخ احمد، النظام الدراسي تاع دراسه الاديان يدرسون التربيه الاسلاميه تدرس فيها جميع المذاهب الاسلاميه. المساجد في سلطنه عمان عندما تدخل تنجم تصلي شيعي، شافعي، سلفي، اللي تحب انت. حتى واحد ما يشوفك ويقول لك علاش تصلي بالطريقه هذيك. اذا المشكله الكبيره هو النظام الاسلامي اللي متبنيت هذه المدارس التقليدية القديمة والتي هي ماخذة شرعية من السلطات الحاكمة سواء في مصر سواء في تونس سواء في السعودية سوى غيرها فرضت على المجتمع هذا الإسلام الضيق وجعلته في حدود معينة وتم تربية الشباب في المدارس والإعلام على هذا الفكر بالطبيعي أن الشعب وقت واحد يكتب مقال مباشرة يتهمونه بالكفر لأنه ليس هناك حرية فكرية ليس هناك جميع المذاهب الإسلامية وجميع الاتجاهات الإسلامية يا سيدي أعطينا أعطينا معناتها الأزهر لازم يرفع يده ماهوش هو يمثل الإسلام هو وجهة نظر والآخرين عندهم الحق في وجهة النظر نتاعهم وخلي الشعب يختار وتو تشوف الناس كنعطيو الحرية مثلا نضرب لك مثال في تونس باش يوريك العقلية اللي ذكرها احمد سامي، انه رئيس الجمهوريه اللي يعتبر علماني 100% رئيس الجمهوريه اللي يعتبر يعني ضد ما يسمى بالمد الاسلامي، جي وحده صحفيه تساله سؤال قلها ما انت الا امراه. يعني العقليه يشوف فيها على اساس انها امراه، هذا علماني مثقف رئيس جمهوريه وضد الاسلاميين ويحمل عقليه فاسده اصلا. إذا هذه هي المشكلة، هو تحرير العقول، ما فماش حدود، ما فماش حدود، يعني الإنسان عنده الحق يقول مسلم بالطريقة اللي يحب عليها هو. ما فماش كهنوت في الإسلام، فين جبتوها رب الكهنوت في الإسلام؟ ما كل واحد يجي يتحاسب لي الطرق إلى الله بعدد أنفس الخلائق، لماذا لا ننشر هذا الكلام في التلافز وفي وسائل الإعلام؟ علاش ما تقولش إن العلاقة مع ربك هي علاقة شخصية؟ علاش نقول لك اللي لازمك تاخذ فكر الازهر او فكر قم او فكر النجف او فكر فلان او فكر فلان؟ المشكله في علماء الدين نتاع الاسلام اللي موجودين الان. المشكله في الكهنوت اللي مدعوم من طرف السياسه اللي موجوده في الدول نتاعنا. اذا لازم السياسه في الدول نتاعنا ترفع الحصانه لهذه المدارس وهذه القنوات اللي تبث الكره والحقد بين المسلمين انفسهم ومع من هو غير مسلم. شكرا يا كريم وسأرجع عليك بأنك أحد قالت حركة تغيير شمال أفريقيا هل ممكن عمل نفس الشيء في الشرق الأوسط جانب الآخر من البحر الأحمر وبلاد الخصيب وبلاد الرافدين طبعا أحمد سامي ماري... مستقبلنا واحد يا سان. نعم مستقبلنا واحد أحنا شمال نعم،, نعم أكيد أكيد صدقني أحنا اله... كما يقولوا المصريين في الهواسوا ما غير ما نكذبوا على بعض. مشكلتي في المشكلة اللي يوقع في العراق يوقع في أي دولة الدول نتاعنا احنا مصيبتنا واحدة شكرا عاوز اوضح احنا مش راح ناخذ سكايب اتصالات ورجان بس خلينا مع الضيوف الثلاثة هنا لانه عاوزين نركز على افكارهم اللي يحب يطرح اي فكرة جديدة هل وسهلا سهلا نتصلوا ونعمل حلقات اخرى كريم يرحب احمد حرقان يرحب واحمد سامي يرحب بالحوار فبإمكاننا نعمل حلقات حواريه أخرى. سؤال أصبحت إقليميه أو قاده واقتصاد دخل بها يعني الأزهر يعتاش على تجهيل وقياده المسلمين في مصر والنجف كذلك في العراق مثل ما معروف. خلينا نعرف من أحمد حرقان أو أحمد سا... أحمد حرقان إذا تح... تفند ما يقوله الاخوان بس ارفع ايدك وخل نشوف أنا مهمه مع الازهر وبنحاول نفهم يعني بهدوء شديد ليه الحكومه بترجع للازهر مش دافع هنا على الحكومه يعني ب... وانا مع اخلاق الازهر بالكامل و... وليكن ما يكون لكن هم بيفكروا كالتالي السياسيين هنا من زمان الدوله العميقه وال... وال... وال... وال... والنظام المصري من زمان بيفكر في ان هو ي... يتخلص من الاكثر شرا الاول فهو بقى خلص من الجهاديين وركز جدا عليهم وساب الاخوان والسلفيين واستغل الاخوان والسلفيين ضد الجهاديين عشان خاطر يقدر يقلص من شرهم الى ابعد الحدود. ثم بعد ذلك بدا مع الاخوان واقصاهم تماما وبعد كده السلفيين وبعد كده الازهر عندنا درجات من ظلمات بعضها فوق بعض يعني احنا عندنا باتفاق ان الازهر اسوء ان السلفيين اسوء من الازهر بكل ما وخارج السيطره تماما وهم بوابه الداعش و وخ... وكل الدواعش خرجوا من تحت عباءة السلفيين ف... فالدوله بتبدا بت... بتفكر كالتالي انا ما بفكرش زيهم طبعا بس انا بقول لك ليه هم بيعملوا كده وبت... عندنا بعد كده بقى الازهر ده يعتبر مؤسسه تحت السيطره فهم يعني و... ودي الحد الادنى من ال... من الاسلام اللي عايزه الناس القران أسوأ من كل دول القران هو العمل عمل داعش القران هو التعليمات بتاعته واضحه جدا ثلاث ارباعه اوامر بالقتل والتصفيه كانه بالظبط قانون ودستور المافيا دستور المافيا يمكن اصلاحه ويجب الغاء المافيا بالكامل واقصائها والزج بقاده هذه المافيا في السجون طبقا للقانون وضمن احكام القانون التي تجرم هذه الافعال الافعال القرانيه فهي المشكله في القران شاء من شاء وابى من ابى يعني شاء من شاء وابى من ابى شكرا احمد اريد ان اسالك سؤال اخ حرقان ما رايك بالتورات بتاع اليهود اليس هو اسوء من القران من هم اليهود الان؟ هل تبقى يهود في العالم كم موجود حتى لماذا؟ لا لا لا لا لا اليهود الكامل كما ادعو انا الى ترك الاسلام، معظم اليهود تركوا اليهوديه ليسوا يهود سوى بالاسم او يعتبرونها قوميه واحنا هذا وإس... هو الاصلاح اللي احنا طلعنا عليها تقول ان 60% من ال... من يهود اسرائيل ليسوا يهود اسرائيل وهم الاكثر يهوديه في العالم ليسوا يهودا 60% منهم لا دينيين يعني لا حبيت نقول لك أنت تقول المشكلة في القرآن لماذا نعرف احنا أن التوراة هو أسوأ من القرآن وأخطر من القرآن التوراة اليهودي ولكن التوراة اليهودي موجود الآن ويمكن تطلع عليه في أي موقع وموجود حلو حلو لكن, لكن الآن الآن اليهود نفسهم هل هم متمسكين بهذه التوراة؟ وهذا ما نريد تماما من الديانه اليهوديه وليست من ال... فقط من ولم و... و... يعني و... و... وليست هناك الان ولا في العالم ال... في, في عالم اليهود حركات تدعو الى الاصلاح التوراه او الى <تصفيق> تجديد دعوات لا دينيه داخل المجتمع اليهودي وهي دعوات ناجحه جدا بدليل ان 60% من المجتمع الاسرائيلي كما تقول احصائيات لا دينيين اساسا وليسوا يهودا يهود بالاسم فقط ويهود بالهويه والانتماء القومي او او الوطني لدوله اسرائيل ليس اسرائيل ولا الانجيل ولا القران الا ان نضعها في المكاتب لتتراكم عليها التراب وايضا أنا رأيي أشد يعني قصوى من ذلك وأنا أتمنى أن تضع في في في في في, في الحقيقة لأن حلقان قبل فترة قالت الدكتورة وفاء سلطان إنه لو لو قرأ اليهود التوراة كما يقرأ المسلمين القرآن لأصبحوا لأصبحوا أسوأ حالاً من المسلمين هل تومن بهذا كريم أعتقد نفس الفكرة نفس و... الفكرة كريم تقريباً آه. عفواً أنا متفق معها في هذه الفكرة ومع أنت وهنا أرد على الأخ حرقان في هذه المسألة راهو إصلاح الإسلام هو إصلاح العقليات كما أن اليهود صلحوا العقلية متاعهم وأصبح تعاملهم مع التوراة اللي هو أسوأ من القرآن بطريقة معناتها أصبحوا حضاريين إحنا نفس الشيء هذا المقصود بإصلاح الإسلام هو إصلاح العقليات عقليه المسلم لازم ينظر للقران عنا الاحمديه عنا ليزيليفيست عندهم القران ولكن عندهم نظره مختلفه عندك الأباضية في عمان عندهم القران ويقراوا القران ولكن عندهم نظره مختلفه للقران اصلاح النظره للقران هي اهم نقطه عندما نقول اصلاح الاسلام ليس ان نحذف القران وليس اننا نمحيوه اللوح ولكن نبدل العقلية لأن الفكرة ليس لها قيمة بحد ذاتها الفكرة لمن يؤمن بها عندما أنت تبدل النظرة وتعطي للمسلم عدة طرق لفهم القرآن هو سوف يختار الأسلوب الحضاري هذه وجهة نظر لا أعطي للمسلم نصيحة بسيطة وهي أن يقرأ هذا القران بعقليه الناقد ليكتشف في النهايه انه كلام فارغ ويعني عف عن انت مش تقول له هكيك هو, هو وحد وحد أسهل وحده وحده هذا هو الطريق الاسهل ان كنت انا اعتقد ان هذا الكلام هذا القران كلام فارغ فلماذا الف وادور حوله ولماذا اكلمه عن اصلاحه وتجديده وماذاك وانا بنفسي اعتقد انه مجرد اكاذيب لا اسمعني هذه وجهه نظرك هو يقرأ القران من بعد يقول انه هو اكاذيب ولا مش اكاذيب هذا يخصه هو انا مانيش مش ألزم الناس بالشكل كلنا كلنا ارائنا تخصنا لكن عندما نتصدى لمحاوله اصلاح الناس ومحاوله تغيير المجتمع فان فاننا نحدثهم حسب قناعاتنا احنا مش قناعاتهم هم فاحنا لو شايفين ان اللي هم بيدرسوه دوت ويقراوه عاكفين على تطبيقه دي مجرد اكاذيب لماذا لا نقول لهم بشكل مباشر انها اكاذيب لماذا لا نقول على روحك قول على روحك ولكن ما عندكش الحق تلزم الناس أنا أقول على روحي أنا أعتقد أن المجتمع تنهشه مجموعة من الأكاذيب لماذا لا أتحدث مع المجتمع بصراحة وأقول له أن مجموعة من الأكاذيب السافلة الساقطة القديمة البغيضة يعني تثث على حياتك لماذا لا أتحدث بهذه الصراحة أنا أوكي. جربت بنفسي وحدثت الناس بهذه الصراحة وأعتقد أن هذا يؤتي أكله أكثر ألف مرة من ألف مرة خليني كلمة برك على حرقان في المسألة هذه أوكي يعني أنت أنا ما... أنت حر باش تقول هذا الكلام ولكن أنا نطرح لك سؤال أنت الأشخاص هذوما اللي ينظروا للقرآن لازم تجعل لهم الخيار أنت كشخص كحرقان هل تفضل الإنسان ينظر للقرآن بطريقة يعني متطورة ولا تحب ينظر لها بطريقة يعني نجم إرهابية وسلفية؟ لا لا لا لا لا الطريقه لا الوحيده لا. المتطوره التي يمكن ان ننظر بها الى القران هي ان ننظر له ككتاب بغيد داعي الى الاجرام لان ليس لا لا هناك طريقه متطوره حلو ابدا تجعلني ليس هناك طريق اي طريقه متطوره تجعلني افسر النص الذي يقول اقتلوا وقاتلوا باي طريقه غير انه نص اجرامي. هل الطريقه الوحيده المتطوره حلو في النظر الى هذا الى هذا النص هي الطريقه التي افهمها انا، ان كان هذا الكتاب يحض على الاجرام والعنف والقتل والكراهيه يجب ان يتوقف. نقطة نقطة, نقطة جيدة، نقطة يقلقك؟ كريم. كريم في نقطة جيدة لأنه كثير من من إخواننا يذكرون وما عن النصوص. خليني أشوف أخونا المؤمن ماذا عن النصوص في هذه الحركة الإصلاحية؟ أنا يعني مع الطرفين بالمناسبة أحمد حرقان تجربة يعني تجربة تجربة شخصية ورائعة ومثال كبير. كريم العبيدي كذلك في الطرفين السني والشيعي. وترك الاسلام، احمد ماذا آه عن النصوص اللي... النصوص القتل الموجوده؟ قرآن خليني خليني بعد اذنكم ثاني اعيد صياغه اللي انا قلته آه بطريقه ستراكتشرد اكتر لان واضح ان انا كان في في في, في... في لابس يعني. دلوقتي احنا عندنا موضوعين آه مختلفين عن بعض خالص، مسارين مختلفين تماما آه آه متوازيين. المسار الاولاني هي مساله هل الاسلام صح ولا غلط اصلا؟ آه هل القرآن ده صح ولا غلط؟ اللي... النصوص اللي فيه نصوص إلهية ولا مش ولا نصوص بشرية، هل هو حلو ولا وحش؟ حادق ولا اللي مسكر ولا ايه ده مسار. في مسار ثاني بقى اللي هو احنا كلنا انا كمسلم كيوت ربوبي ملحد اخوانجي امامي تمام عايز اتعايش معاك يا ملحد ايجابي وعايز اتعايش مع الغنوصي وعايز اتعايش مع اللي وتعايش واتعايش مع الربوبي. ماشي؟ احنا بنتكلم فيه دلوقتي في حته الاصلاح اللي انتم بتتكلموا فيها دلوقتي دي عشان نعرف نتعايش. انت مش عايز اصلاح دي مش معناها ان انا اروح اقنع المسلم ان انت دينك غلط. إن أنت دينك بيحض على الكراهية سيبه وامشي. مش شغل يا بني لو هو ده اللي إحنا جايين نتكلم فيه فده ما إسمهوش إصلاح الدين ده إسمه حوار هذا إسمه ال... حرب. هذا إسمه حرب وبغض وكره. أو حتى مح... أو حتى حوار أديان إن تعالى إحنا نشوف مين الأحلى الإسلام ولا المسيحية. تعالى نقعد أنا وزكريا بطرس وزكريا بطرس يقول للنبي بتاعك كذا أنا أقول النبي بتاعك كان كذا. تمام؟ دي قصة تانية خالص، ملاش علاقة بالموضوع، أنا بتكلم على اللي تأثيره على الأرض إيه؟ اللي هو أنت عايز تبقى مسلم، فحالك يا عم ما تأذنيش، هو ده الإصطاح اللي أنت عايز وصل للنتيجه بتاعته، ده اللي أنا أفهمه، تمام؟ فالموضوع الأولاني، ليه حواره، ليه حوار سككه، الموضوع التاني هو اللي بنتكلم فيه دلوقتي، اللي أنا بتكلم فيه دلوقتي، إزاي أوصل إنه أي واحد في دماغه فكرة متشددة، يا عم كانت صح كانت غلط، ما تفرقش معايا مؤمن ان القران ده كتبه محمد نزل من عند ربنا ما يهمنيش، انا اللي يهمني دلوقتي ازاي الشخص اللي عنده افكار متشدده، افكاره متشددة دي يحتفظ بها لنفسه في البيت مع عياله ومراته في اوضه النوم بتاعته ما يضرنيش بيها، هو ده اللي انا بق... ده اللي احنا بنتكلم فيه كسابيل الاصلاح، ليه ما بتتكلموش على اصلاح البوذيه؟ ليه ما بتتكلمش مثلا على على اصلاح المسيحيه دلوقتي؟ لان تصلحت اتصلحت بمعنى ايه؟ بمعنى المسيحين اخترعوا ان هم غلطانين ولا اتصلحت بمعنى المسيحين ما بقوش بيقتلوا الناس دلوقتي؟ ده اللي احنا فيه، ده الاصلاح اللي, اللي بنتكلم فيه. ما <تصفيق> <تصفيق> <حاشي> تم <تصفيق> اقصاها ووووزج بها الى ركن ضيق و... و... وجمدت ولم ت... ولم يتم اصلاحها. لم يتم اصلاح المسيحيه، المسيحيين اللي متمسكين بالمسيحيه هم مثل السلفيين تماما من الان لو تمكنوا لا خضعوا على الاخضر واليابس. لا يا فندم بقى في حاجه دلوقتي اسمها قانون وبقى في حاجه اسمها منابر ثانيه. <تصفيق> قالوا لها لا خليكي مكانك انتي بقى كده مع نفسك وتم التخلص من الديانه والمجتمع الاوروبي ب ب ب في اغلبيته ليس متدينا اصلا ليس مسيحي اديني فرصة, فرصه بس اكمل اكمل جملتي هل دلوقتي اللي احنا عايزين نوصله؟ الفكره اللي احنا عايزين نوصلها دلوقتي انه اي واحد عنده فكره في الدين يقدر يطلع يقولها عايز يقول زي احمد القنبنجي ان ان القران ده خبر احاد ولا يعتد بيه وان في احاديث اصح من القران ماشي، عايز تقول ان القران ده كتاب بشري بس انا على فكره مؤمن بيه وبحبه وانا وانا مسلم زي الراجل اللي اسمه غيث ده ولا مش عارف مين ماشي، عايز تقول القران محرف ماشي، عايز تقول القران هو اللي نزل من عند ربنا وما اتغيرش ماشي، عايز تقول ان الدين صح والقران صح تقول اللي انت عايز تقوله من غير ما واحد زي حضرتك يا احمد ولا اي حد يطلع يقول يا جماعه على فكره القران ده الحديث دي كلها غلط والبخاري ومسلم غلطانين او مخدك سجنك مين اللي بيسجنك الازهر اللي بيسجنك ولا الدوله اللي بتسجنك الاسلام اللي بيسجنك لا يا بيه الاسلام ما بيحكمش على حد انه يتسجن اللي بيحكم على حد القاضي اللي بيقعد في المحكمه الاسلام بيحكم بتقطيع الايادي والارجل من خلاف وبالتالي لما اعطينا من يؤمن بذلك الفكر احنا نحب نبدل عقليه من يؤمن بذلك الفكر اين المشكله اصلا يا جماعه؟ اين المشكله؟ اليست هي المشكله في الاساس هذه المجتمعات انها مشكله هذه المجتمعات انها اسلاميه بالاساس؟ اليست هذه المشكله في الاسلام من الاساس؟ يعني لا يعني لولا يعني لو لو وجود هذا القران وهذا الرسول لم نكن لنجلس الان نتحدث عن اصلاح هذا العفل الديني لو لولا وجود هذا الدين وهذا الرسول كان كانت حياتنا مختلفه تماما اذا المشكله في الاسلام يجب ان نتوجه كبد المشكله ونقضي عليها لان ليس لدينا وقت يعني وعمار عليها محاولات اصلاح واحمد الاصلاح فشلت في الحقيقه فشلت فشلا ذريعا يعني اسكت بس اسكت بس واسمع بس. بس. بس اللي انت عايز توصل له يا احمد دلوقتي اللي احنا اللي احنا عايزين اللي احنا عايزين نوصل له احمد او اللي انت عايز توصل له دلوقتي يا احمد انك انت ايه انا دلوقتي جاي اقول لك بص هو ده الاسلام ولو كفرت هقتلك ولو زنيت هرجمك ولو عملت عجبك ولا مش ع... ما فيش اسلام غيره هو ده الاسلام انت بقى عايز تعمل نفس الموضوع بس الناحيه الثانيه ان انا اجي اقول لك لا ما فيش حاجه اسمها اسلام مهما حاولت تتخلص عمت من عمت. هذه الاشياء سيبقى بس. تبقى هذه الاكاذيب تربك حياه الناس حتى لو خلصت انت مع نفسك ما تجبرش ناس انها تتخلص انت تخلص مع نفسك أنا في لا ما ولا انت بتكبر ما حدش بيكبر. احنا بنكلم الناس عشان خاطر ن... نوصل لهم رساله ما هذه الرساله اما ان نقول لهم ان هذا الاسلام يمكن ان يكون متوافق مع حقوق الانسان ومع القيم العصريه او ان نقول لهم كما اقول انا ان هذا الدين عفى عليه الزمن ويجب ان نتخلص منه تماما لاننا ليس لدينا وقت نضيعه مع هذا العفاء مره اخرى. قول اللي انت عايزه بس ما تجبرش حد على حاجه. ما تجيش <تصفيق> تغصبني <تصفيق> لازم <الدارة تصفيق> القران <تصفيق> ده ايه مغالطه <تصفيق> ايضا. انا لم اتحدث عن اكبار انا لم اتحدث عن اجبار ولا انت تتحدث عن اجبار، لا احد هنا يتحدث عن اجبار، خلينا متفقين. ما فيش حد مننا بيتكلم عن اكبار. انا لا هاجبر الناس ولا انت هتجبر الناس، انا عندي وجهه نظر مختلفه عن وجهه نظر بتاعتك، وجهه نظر بتاعتك ان هذا الدين يمكن التفاوض معاه، يمكن ان يتم تحسينه، يمكن ان ندع فرصه للناس لتوائم ما بين هذا الدين وبين قيم العصر. وأنا أقول لك أن هذه الفرصة غير موجودة فقط أنا أقول أن هذه الفرصة غير موجودة ولم من أيام الأفغاني ومحمد عبد وغيرهم لكن لم ينجح أي أحد من هؤلاء لأن النصوص واضحة أوضح النصوص أقهر وأوضح منك ومن غيرك هذه النصوص سيد. التي تجعل أي موضوع يستمع إلى أحمد سامي يستهجن كلامه ودكتور محمد جحرور فيضحك على كلامه هذه النصوص هذه الطريقة المتعسفة في التأويل ولو عنق النص حتى يكون قابله للاستهلاك غير نافعه ولا غير مجديه ولم تنفع. المجدي الان هو ان يتوجه كثير افواج من المسلمين وغير, وغير من اتباع الديانات الى ترك هذه الاديان بالكليه والنضج والبلوغ وصلوا الى الفطام، الفطام من هذا هذا التخلف. طيب أن دي الان يخرج ملايين من في الهند وفي في, في في الدول الاسلاميه وغير الاسلاميه من هذه الديانات تماما ويطلقونها الشباب ليس لديهم وقت لهذا الاصلاح الذي تتحدثون عنه. يا سيدي دي دي فكرتك وانت حر فيها انا ما عنديش مشكلة فيها انا مشكلتي انك انت تجبر حد على فكرة انا اذا كنت انا عايز اجبر حد على فكرة انا عايز اجبر الحكومة انها ترفع ايديها عن هذا عن هذا الاستقطاب مالكش دعوة بمين يؤمن ومين يكفر ومين يتخذ الأظهر امامه ولا مين يتخذ القيروان ولا يتخذ قم ولا يتخذ النجف ولا اي بتنجان مالكش دعوة بيا مش لما يجي واحد على فكرة فلان الفلاني فكرته عن ربنا غلط خدوس جنون فانهي قانون وشرع وعقل ومنطق وانسانيه انا فكرتي عن ربنا انا اللي مسؤول عنها هيتحكم عنها يوم القيامه انت مالك ومالي انا ف... انا فكرتي عن ال... عن الانبياء وعن القران دي وجهه نظري انا مالي ومالك انا بس فكرتي عن ربنا ان هو هيربك دماغك وهيخليك في يوم الايام عدو حريه خليك تدهسني بالعربيه في اي مكان في العالم دي فكرتي انا كمان عن ربنا انت ليه عايزني اغيرها انا ويز. فكرتي هو أيدها بالاف النصوص في القران وفي السنه وفي التراث الاسلامي وكيف فصل المسلمين على مدى 1400 سنه هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا النص القرآ... القراني، تفكير عن ربنا انه كلما ذكر اسم الله كل سمعنا قنبله تنفجر في مكان ما يعني. كلامي موجه دلوقتي الى الـ الـ الـ الحكومه بمؤسساتها، انت حضرتك بتمنع ليه واحد زي شحرور يطلع عندنا في التلفزيون في مصر حضرتك؟ ليه بتمنع واحد زي اسلام بحير انه يطلع يقول الكلام بتاعه لما طلع قال راح مسجون؟ ليه يا فندم بتمنع؟ علشان الازهر هو مصدر التشريع عند الحكومه، اللي بيقول عليه الازهر كفر الحكومه بتقول له امين وتقوم واخده سجناه، اللي انا بقوله دلوقتي يا بيه يا اللي قاعد في على منصه التشريع ومنصه القضاء ومنصه الزفت السلطه التنفيذيه فكرتي عن ربنا هي ملكي لوحدي مالكش دعوه بيها، انا ليه اتسجن عشان انا رؤيتي عن ربنا غير رؤيتك انت عن ربنا؟ ما تسيبني انا مش انا لو انا غلطان سيبني انا هتحرق يوم القيامه ما تسيبك ما تسيبك مني بس ده اللي انا عايز اعمله ده اللي انا عايز اوصل سعيد النقطه الاستبداديه كريم العبيدي يعني متفق مع الاخ احمد سامي في هذه المساله انا اوجه سؤال الى حرقان بطريقه اخرى سي حرقان لو ان الحكومه المصريه ناخذ مثل كمصر انها تقول ان كل انسان له الحق ان يتكلم مهما كان المذهب نتاعو الاسلامي ومهما كان الدين نتاعو او ملحد واللي أنتي مع انت يحميك القانون انك تقول الكلام اللي قلته توا هل عندك مشكله ليس عندي مشكله، مشكلة مع الجماهير التي سوف تخرج الى الشوارع رافعه للمصالح وقد يأكلون رجال الشرطه أكلا ويفترسونهم افتراسا وليس فقط ان يسقطون نظام الحكم. الحكومه تخشى من هذه تخشى من هذه النقطه. عندما تعزل الحكومات مع الاديان تضج الشعوب ويصبح الحكومه تصبح يصبح النظام كله في خطر وجربوا ذلك مرارا. الثورة الإسلامية في إيران قضت على حكم علماني في ثانية غيرت وجه إيران إلى حد الآن الشعب طالما الشعب متشبع بهذه بهذا الدين خطير الشعب لا يؤمن جانبه الحكومات لا تستطيع أن تفعل هذا ما تنفذ ما تقترحه أنت يا كريم ومحمد الحكومات تضع في حساب في هذه الأمور لا تلعب مع الدين لا تلعب مع الدين سؤال اخر معناتها ارجوك خليني معناتها انا نحب نفهم الوجهه النظر بتاعك فهمت مثلا الاخ احمد سامي هل عندك مشكله معه؟ لا ما عنديش مشكله معاه ولا معاك ولا يعني مع حد ولا هل مع, هل مع المسلمين هل هل يقلق الاسلام احمد سامي؟ هل يقلق الاسلام احمد سامي؟ ما عنديش مشكله مع حد خاص حتى المسلمين نفسهم حتى المتطرفين ما عنديش مشكله معاهم انا بناقش افكار بناقش افكار عندي مشكلة مع افكار احمد سامي؟ ايوه عندي مشكلة مع افكار احمد سامي، عندي مشكلة أكثر وأشد مع أفكار أسامة بن لادن؟ عندي مشكلة أكثر وأشد مع أفكار أسامة بن عندي مشكلة مع افكار اسامه بن عندي مشكله مع الاسلام نعم عندي مشكلة كبيرة جدا مع الإسلام. بس، على مستوى الأشخاص لا. مستوى الأشخاص لا، أفكار أحمد سامي لا تضرني بشكل مباشر ولا أتوقع منه الضرر المباشر تجاهي بسبب أفكاري، لكن أفكار أحمد سامي أيضاً أو الآن أحمد سامي الآن وليس أحمد سامي في المستقبل أتوقع وكلنا نتغير وأنت أيضاً والجميع حرقان نعم. أنا عاوز أسألك حرقان حبيبي تعرف أنا متفق معك في هذه الأمور بس أنا برضو لأن بشوف فكر أحمد سامي رائع جداً هل ممكن مع تطور الإنترنت وازدياد شبكة الإنترنت في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ممكن نعطيهم فرصة أنه في في الامكان انه يتفرجوا على العالم الاخر تعدد الاراء مثلا هم لهم فرصه كامله واحنا ندعمهم لكن انا بقول لا خلينا دي فرصه لنفسنا ونشوف كده هنعمل ايه لو حاولنا نقضي على الاديان بمنتهى الشجاعه كده والصراحه لا انا معاك معاك يعني الفرصه معانا احنا في قنواتنا عم تغلق يعني يوميا و... و... و... و... احمد سامي احمد صاحب قناه يعني صديقي. صديقي. نقطتي نقطتي انه مش مش المفروض نعطي فرصه لاحمد سامي ب... واتجاه احمد سامي واتجاه كريم ولا بس احنا لا؟ احنا احنا دلوقتي احنا مش بنقف ضدهم او بنعمل حلقات ن... ن... نهاجم فيها اساليبهم او كده بس احنا دلوقتي, لا, دلوقتي احنا مش نهاجم صراحه حوار فقط يعني حوار وبتمنى ان هو ينضم الى الفريق ال... ال... الاخر فقط يعني بنتمنى ان هو ينضم لينا لان ده بس وما بنكرهوش على كده احنا بنناقشه هو بيتمنى ان احنا ناخد نسلك مسلك مختلف عن عن مسلكنا ده واحنا بنتمنى ان هو يسلك مسلك مختلف، احنا يعني بنتمنى ان هو يبقى يتبنى نفس وجهه النظر بتاعتنا عن اقتناع طبعا مش عن اكراه ولا عن ضغط يعني كلنا وهو كذلك يعني نفس الحكايه احنا بنتحاور بس أه... أه... انا انا ولي... ستعني... ان انفق دقيقه كامله من وقتي لأدعمه اجي ناحيه مين يا احمد؟ ليه أنا النهار سب وشتائم ثواني ثواني يا كريم ليه النهار سب وشتائم من بعض الملحدين عندك في في القناه انا ثلاثه من منهم ثلاثه انا بسمعني بس انا بس. بس. انا بشتم انا بشتم احمد اسمعني بس يا احمد ثلاثه منهم هددوني بمراتي وحطوا لي صور مراتي وعيالي عندي على البتاع وقالوا لي عارفين مكانك وساكن فين في مصر اجي اجي عند مين يا احمد الموضوع موضوع فكر متعفن يا احمد انا ماليش علاقه يعني مين اللي عمل كده؟ مين اللي عمل كده؟ مين اللي عمل؟, عمل, ناس؟ عمل انا مش هقول لك اسماء هطلع لك اسماء على الهواء، في ناس عملوا كده يا احمد. يا احمد الانسان احمد احمد احمد احمد احمد مش مش عندنا حديث بيقول خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام؟ مش الراجل فاين مان قال انه ان الخير هيفضل يعمل الخير والشرير هيفضل يعمل الشر ايا كان مين بس الخير محتاج دين عشان يعمل الشر او الشرير محتاج دين عشان يعمل الخير. الموضوع يا احمد يا احمد موضوع بشر وفكر وآليات ازاي الناس تغير طريقه فكرها ازاي الحكومه تساعدنا باليات انا ما قلتش ان انا هدوس على الزرار بكره ومتحول لحكومه مدنيه ما فيش حد بيعمل كده في الدنيا عمرها ما هتحصل ما بقولش ان انا بكره نطلع نعمل ثوره عشان الناس تاكل الشرطه زي ما انت بتقول في الشوارع لو قالوا لهم ما فيش حاجه اسمها ازهر واللي عايز يقول اي حاجه في الدين يقولها ما فيش حاجه بتيجي في يوم وليله يا احمد احنا مش عبط يا احمد بنقول ان احنا نوصل الى هذه المرحله يا احمد مفيش حاجه اسمها ان الناس كلها لازم يبقوا ملحدين عشان يبقوا عايشين في امان وسلام انت اكتر واحد عارف يا احمد ان انت لو مكونك بقيت ملحد ده ما هواش جارانتي ليك انك انت تبقى انسان خير مش جارانتي للبني ادم الملحد يا احمد ان هو يبقى انسان عظيم يعني يا احمد ولا ايه قول لي ارد عليا قول لي انا غلطان يا احمد قولي لا هو جرانتي مجرد تبقى ملحد انت هتبقى انسان كويس ومش هتؤذي حد وهتبقى بريء ومسالم والناس كلها هتحبك والنباتات والطيور والاشجار هتبقى هتقف في صفك قولي الكلام ده الثاني السوي او شريحة من الاشخاص الذين يطلق عليهم الاسوياء عندما يتخلصون من الدين يصبحون فعلا رائعين. الكلام ده انا متاكد منه جدا. بن... من البشر مختلون ومهما و... و... و... تغيرت قناعتهم هم مختلونها يعني معظمهم لا يبحث أصلا عن قناعات ولا يهتم بأمور الاعتقادات بالنسبة لي الحقد يولد الحقد سواء من الملحد أو اللاديني أو سوى من المتدين بالنسبة لي أنا عمري منحب نحب أحمد سامي إنه يصبح ملحد ومهمنيش فيه يصبح ملحد ولا ما يصبحش إن أطلب من أحمد سامي حاجة واحدة إنه يقبلني أنا كملحد وأي مسلم وأي مسيحي يقبلني أنا كملحد كما أنا أنا احترمه وانقدره هذه هي النقطة الأساسية أحنا ما نقشوني إنه شكون الصح وشكون الخطأ هل يمكن أن نتعايش مع بعض أم لا عندما أنت تجي تقول إن الإسلام لازمنا نقضيه عليه ولازم الناس تخرج من الإسلام أنت بدون ما تشعر يا أحمد حرقان يمكن أنت تتفاهم ولكن راه هناك شباب يفهموها بطريقة أخرى ويرسلوا تهديدات لأحمد سامي ويرسلوا تهديدات لشخص آخر ضد الفكرة اللي أنت مثلا تبث فيها. نفس الشيء يقع في بالنسبة لعلماء الدين. علماء الدين عندما يجي يقولوا أحمد حرقان هو كافر نفس الشيء أنت تتعرض للمشاكل. إذا لو رجال التنوير ورجال معناتها اللي عندهم كلمه في الاوساط سواء الالحاديه او الاسلاميه يبثون الكره ويقول لك احنا ما لازمناش نتحالفوا او نتعاملوا مع الاخر راهو باش يطلعوا لنا اشخاص معناتها ما في المستوى يجدوا من الكلام نتاعك مبرر باش يعملوا اشياء شنيعه بينما انا شخصيا كيشوف شخص اخر اللي انا ملحد واحمد سامي نقعدوا مع بعضنا ونحكي مع بعضنا ونحترموا مع بعضنا وانا احترم دينه وهو يحترم الحادي نكونوا مثل للشباب الاخر باش يتعايشوا مع بعضهم هذه هي وجهه نظري والمشكله مش انت خطا ولا نحب نخرجك من دينك ومش مشكله انا صح لا مشكله الاساسيه هي التعايش انت تتكلم الاخر يتكلم كل انسان يتكلم ولازم الدوله تسمح تسمح في وسائل الاعلام وفي كل الأمور الدراسية من أجل التعايش وتبادل الأفكار. الحرية الفكرية هي المقدس الوحيد. صحيح ويظهر التعصب من الطرفين. نحن على قنوات بس لحوار ونوهاج من الطرفين. وحتى اخواننا اللي نعتبرهم من الكثير منهم نعتبرهم من متنورين. هجوم يعني لاذع مستمر بدون توقف. الفكر هو صراحة الفكر العفن أو فكر شرق أوسطي. now um, أحمد سامي، خليك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كريم العبيد ذكر قبل شوي عمان، which يعني uh, عمان بلد صغير جداً وفي تعايش بين طوائف مختلفة. لكن غالبياً. أضمن. في عمان يعيش. <تصفيق> يا انا قصدي آآ آآ نسبة لل <تصفيق> يجب ان تصححهم على تجمع عن عمان بالمناسبه عفوا ولكن يجب ان تصححهم على ما تجمع عن عمان بالمناسبه يعني المجتمع العماني ليس في سلام ابدا وهناك حرب طاحنه داخل المجتمع العماني بين السنه وبين الاباضيه انا الاطلاع مباشر بها لان كان لي اصدقاء من السنه واصدقاء ايضا من الاباضيه واعرف جيدا ان بينهم مطارق الحداد والسلطات العمانيه أخصت كثير جدا من السنيين عن عن كثير جدا من المناصب خصوصا التعليمية وغيروا عسفا هناك ليصبح المذهب الاباضي هو السائد وكانت هناك مشاكل كثيرة ولا زالت وأحقاد رهيبة بين نصف المجتمع العماني والنصف الآخر لأن نصف المجتمع العماني تقريبا سنة والنصف الآخر اباضية توصل الاباضيين توصل الاباضيين إلى السلطة عن طريق زوجة السلطان قابوس التي كانت اباضية وتغير هو المذهب الاباضي وأجبر المؤسسات الدوله على التغير معه كان هذا ايضا كله يحدث في تكتم شديد و يعني هناك في هذا البلد صراع مكتوم لا يحس به الا العمانيين لا موجود هذا الصراع وموجود حتى في في في في الجزائر المجتمع ما يسمى الاباضي في غردايه نفس الشيء ولكن هون المشكله من فين هل من الاباضيه المشكله من الفكر الاخر السني المتعصب الذي يرفض قبول الاخر بينما الاباضي كشخص يقبل الناس الكل في عمان المجتمع نجاح التجربه العمانيه ان الاباضيين هم سيطروا على الدوله جعل المجتمع العماني اكثر يعني انسجام واكثر تفتح على الاخرين وهذا يعتبر اصلاح للاسلام بالنسبه لي طيب خلينا نشوف احمد سامي ونرجع الآليات و... سارجع لك كريم العبيد الاليات اللي عاوز تستخدمها لوصول إلى ما تبغي له التعايش وتحرير مصر أو تحرير الشرق الأوسط والبلاد الإسلامية من وصاية الأزهر ونجد وقم من المدينة أو مكة ما هي الآليات اللي تستخدمها أو تقترحها؟ ناخذها من الموق... جانب إقليمي من مصر أولاً. ما ما للأسف ما عندناش حل غير غير التدريج مع خطة طويلة الأمد من تحت ومن فوق. من تحت في السماح للناس وعدم عدم الملاحقه في ناس كتير على فكره بيطلعوا يتكلموا زي مثلا احمد حرقان احمد حرقان بيزدري الدين انا قليل واطراف النهار واخد بالك ناس كتير برضه زيه واخد بالك بس مش يعني ايه مش كل اي واحد يزدري الدين بيسجنوه في حد معين بعينه لما بي... لما الازهر كده بيقول لا اخو هدا ده, ده لازم يتجاب مثلا بتاع ويعمل قلق يوم متاخر في مصالح شخصيه وفي دوله عميقه هي اللي اللي بتحدد مين ينفع يتكلم مين ما ينفعش يتكلم مين اسمح له انه يتكلم مين ما اسمحلوش ان هو يتكلم المفروض ان ده ينتهي حاجه ثانيه ارفع سلطه الازهر عن ال ال الشموليه الدينيه اللي موجوده في مصر اعمل في لا مركزيه في ال في ال في, في التوجهات الدينيه اسمح ب ب ب ب مساجد اخرى في مصر ليه ليه ليه القرانيين هربانين بره مصر ليه ليه ليه حسن شحاته يتسحل السحله انا ما بحبش حسن شحاته الله يرحمه واخد بالك ولا ولا بطيء ولا ولا فكره حضرت له مرتين كان الجامع بتاعه كان عندنا في الجامعه قريب من الجامعه عندنا واخد بالك حاجه في حاجه في منتهى التفاهه يعني ايه الله يرحمه يعني تمام بس ليه يتسحل ويتسجن ويموت بالمنظر ده ليه يتسحل بالمنظر ده وهالي هالي كلهم يتلموا عليه ويسحلوه ما فيش ولا واحد يتحاسب بالمنظر ده فيعني اه اه اه واحده واحده تحول مصر الى الدوله المدنيه الموضوع يعني ترانسفورميشن هياخد وقت والتحول هيبقى مؤلم والتحول لازم يبقى من فوق ومن تحت لو كل واحد قدر يقنع اثنين ان في رؤى اخرى للاسلام مش عايز اقول لك ان يقنع الاسلام غلط ان في رؤى اخرى للاسلام كل واحد اقنع اثنين بس بحاجه زي كده في خلال خمس سنين من خمسة ل 10 سنين هتلاقي في مساجد شيعيه في مصر، وفي مساجد للقرآنيين في مصر. وتوجهات صوفيه وقنوات صوفيه فتحت في مصر، وليل نهار بيتكلموا. الزياده اللي قاله كريم بغض النظر عن موضوع الاباضيه والكلام ده، شفت كم واحد صوفي راح فجر نفسه؟ طب شفت كم واحد شيعي موجود في داعش مثلا او في اي وعمل جماعه زي داعش وراح يفجر نفسه عشان يحرر الاقصى عن طريق القاهره وعن طريق الرياض مثلا. شفت شفت كم واحد مثلا قرآني راح فجر نفسه في حد. بس عفوا عن الشيعه، الشيعه منشغلين بالتصفيات الداخليه على مستوى العراق اتكلم. يعني ماشي. حتى يس يسيدوا على العراق تماما هم مشغولين في الداخل الشيعه يعني. ارهاب وهم منظم، الشيعه ارهاب وهم منظم ضمن جيوش رسميه. صحيح صحيح. يا احمد الاليات كمان. طب باي وانت تتكلم صراحه يعني بذرت لي فكره هل هن يعني هل هناك امكانيه انه احمد سامي يقوم بحركه اصلاحيه لانقاذ مصر مثلا؟ لا طبعا انا مش عايز او, عايز أو مش لانقاذ او اتجاه تاخذ اتجاه اخر، هل في شباب زيك ممكن يتوجهوا هذا الاتجاه؟ اه طبعا انا بنادي اصلا باللامركزيه، انا ما ينفعش اكون واحد من المناديين بالتحزب والتطيف واني اعمل حركه انا القائد بالعكس اصلا مش حزب هو صراحه انا مش عارف ما فيش حريه احزاب طبعا مع الاسلام بس يعني حركة سميها ما تشاء بس هل بالإمكان مثل أحمد سامي بجانب أحمد حرقان أحمد حرقان مثل جانب لا ديني و... أحمد سامي مئة في المئة وكل من هو بفكر أحمد سامي أنا كملحد أنضم إلى أحمد سامي وهو بالنسبة لي أخويا ومعاه مئة في المئة في الفكرة وانا معاك جايك يا يا كريم طبعا السؤال لك يُعاد لك نعم. كمل كلامكم بعد أنا بشو نقول كل الكلمة نتاعي حول الخطوات اللي يجب اتباعها من... من... أتكلم من مؤمن لأنه صراحة يعني أفكار أحمد رائعة بس لما تجيها على الواقع يعني على الأرض يعني قليل جداً نادر في كل في, في كل المنابر المتاحه عندي سواء على وسائل التواصل الاجتماعي او على او على يوتيوب اي واحد عنده فكر مخالف انا بحاول ان انا استضيفه واتكلم معاه مش اناظره اتكلم معاه يقول لي انا استضفت احمد واستضفت كريم واستضفت واحد من المعتزله واستضفت واحد قراني وطبعا ملحدين كتير استضفتهم واخد بالك ومن غير ما اوجه بالعكس انا كنت بحييه بقوله له انا انا يعني انا بحترم توجهك وانت انسان محترم ورائع لانه كل ما هنالك انه كان عنده فكره مخالفه للفكره بتاعتي ولم يكن عنده خطاب عدائي ولا اي حاجه، لو اي حد ما تاثر بيا او اي حد شايف ان انا عندي وجهه نظر لما هيشوف حاجه زي كده ده هيبقى نوع من انواع الضغط، لما واحد تاني زي يعمل حاجه زي كده ده شكل تاني من الضغط، هي بتاعت بازل كبيره بتتركب واحده واحده وبتاخد وقت علشان تتركب، ان فلان وفلان وفلان وفلان, وفلان عمالين ومش عارف ايه واصحابهم وبي... ملحدين وبيعلقوا عندهم ومش زعلانين منهم بالرغم ان احمد ده المفروض ان هو بينظر ملحدين وبيعرض وبي... الفكر الالحادي لكن هو ضد الالحاد بس مش ضد الملحدين بعينهم كافراد واخد بالك؟ لو ده انتشر اللامركزيه دي هي اللي هتعمل التغيير مش المركزيه لان المركزيه معناها ان انت انا في فكرة مستقطب قطبي قصاد فكر قطبي تاني انا مش عايز كده انا عايز اغير من تحت عايز اخلي التغيير يجي من تحت مش عايز اجبر حد على السؤال يعيد نفسه هنا ماذا عن النصوص ونفس السؤال سيذهب لكريم ماذا عن النصوص انا ما افهم... افهم النصوص براحتك واحد آآ آآ آآ آآ آآ آآ ارى لبعض الافكار اللي هي وسطيه آآ آآ طرفيه ارى افكار من القرانيين ارى افكار من المعتزله واقتنع بيها فاينان فير ما اقتنعش بيها وشاف ان الاسلام كله غلط وعايز يخرج منه براحتك ما فيش مشاكل آيات القتال آيات ليها وكتان. ليها ليها ليها تفسيرات مالهاش علاقة باللي بيحصل دلوقتي أنا شخصياً عندي عندي حلقة عاملها في مناظرة مع واحد عليها في ليه فيها اسمع تفسير القرآنيين بيقولوا إيه ليه القرآنيين ما بيفجروش نفسهم بالرغم إن التفسير الحاجات دي موجودة لما هي واحد زائد واحد اثنين قوي كده أو يعني يعني لما لما الموضوع يعني إيه قاعدة خلاص ما فيش فيها أي اثنين ثلاثة أمال ليه لسه في ناس قرآنيين ليه لسه في ناس معتزلة ليه لسه في ناس متصوفين ليه يا عم افهمها بطريقتك افهم ان هي كان ليها وقتها وخلصت افهم ان دي كانت ظرفيه افهم ان هي بقت منسوخه ودلوقتي مش مش لازم تتطبق عندنا افهم اللي انت عايز تفهمه قول يا سيدي لا هو ده القران وربنا عايزنا ان احنا نبقى وحشين ومفيش حاجه اسمها ربنا ومفيش حاجه اسلام واخرج بره الاسلام خالص برضه ما عنديش مشكله انا عايز احارب اللي بيكبرني على فكر معين انا عايز احارب اللي بيمنعني ان انا اقول رايي انا مش عايز احارب فكره ثانيه تكون زي ما تكون مش فارق معايا بس ده طرق يعني نقول رايي نفس السؤال لك وبالاضافه الى النصوص. بقى خليني معناتها نقول رايي خاطر معناتها الحلقه يمكن طالت كثير فهمت باش نختموا يعني الموضوع. أول حاجة باش نكونوا واقعين. لو نظرنا للمجتمعات نتاعنا الأشخاص اللي تكلم عليهم الأخ حرقان يخرجوا يطالبوا بإعدام فلان وإعدام فلان لا يمثلون 10% من المجتمع المسلم. باش نكونوا واضحين. يعني حتى ولو يخرجوا عشرة آلاف أو عشرين ألف هم لا شيء لا أتصور إن أمك وأمي وأختي وأختك وفلان وفلان وفلان باش يخرجوا لو نشوفوا اللي هو ما يطالب معناتها شحرور أو يرفضوا البحيري يمثلون نسبة كبيرة في المجتمعات متاعنا لأن درجة الوعي عند الإنسان معناتها تجاوزت النصوص القرآنية المتعصبة النسبة لو طلعت للسماء ما تفوتش عشرين في المياه عندنا إحنا ثمانين في من المجتمع نجم نقول لك إنه مضمون إنه ميتجهش هذا الاتجاه هذه نقطة النقطة الثانية أنا لماذا أعادي فكرة أحمد سامي لو أحمد سامي يكون مثل بشي عقل عشرات الآلاف من المسلمين أحمد سامي واللي مثل أحمد سامي أنا نحط يدي في يد أحمد سامي والبحيري وكل انسان حتى في تونس اللي معناتها موجودين معناتها يدعون الى اسلام متفتح والى اسلام حط يدي في يدهم على خطر العدو نتاعنا يعني شكون العدو نتاعنا يعني هو المتعصب العدو نتاعنا اللي يبث الفكر المتخلف هذه نقطه اذا هذه معناتها مساله مهمه جدا كان انا واحمد سامي وحرقان وغيرهم ونكونوا مثل للناس اللي تبعوا فينا الكل نقول لهم راهو الملحد وغير الملحد والمسلم وغير المسلم، الهدف نتاعنا هو التعايش، ولازم الدولة نفسها تمشي في هذا الاتجاه. أما بالنسبة للآيات اللي ذكرتهم، الآيات عندهم ألف مخرج، كما قال الأخ أحمد، آه يعني أحمد سامي، يمكن أن نحصرهم في الإطار التاريخي نتاعهم. يمكن أن نحصرهم بطريقة أخرى، أنهم هذوك ما لا يمكن تنفيذهم إلا تحت قيادة رسول. كما يفعل بعض المذاهب أو ما يسمى بالمعصوم وإنها أحداث تاريخية ويمكن أن نعطيهم تأويل المهم أن هذه الآيات كثير من المسلمين يسمع هذه الآيات ويقرأ في هذه الآيات ولا يفكر أصلاً باش يفجر نفسه كما نشوفه عند الصوفيين كما نشوفه عند الأباضيين لازم أحنا كيعني تنويريين في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ندعو إلى التعايش التعايش مع المسلم مهما كان المذهب إمتاعه سواء كان أباضي سواء كان قرآني سواء كان بهائي سواء كان أحمدي سواء كان صوفي مهما كان هذا هو التوجه اللي يجبنا نتجهوليه لأن لو نبثوا أحنا البغض والكره ضد الآخر ونقول كل المسلمين لازم يخرجوا من الإسلام وأن الإسلام لا يصلح أحنا باش نجيو مع داعش في الفكر إمتاع حال هذه وجهة نظري. شكرا كريم حرقان استمعنا لافكار رائعه من تاركي الاسلام ومؤمنين بالاسلام لحد الان. و الافكار ممزقه هنا وهناك، ما رايك الان في كلمه لا لا, لا. لا. يعني خلينا نكون صريح معي ليست افكار رائعه بصراحه انا متفق بختلف جذريا مع محمد كريم العبيدي وباختلف ايضا مع احمد سيد، وانا بختلف بشده مع محمد كريم في نقطه النسبه التي ذكرها ان 10% فقط هم الذين سوف ينادون باعداد المجد لذلك انا عايش في مجتمع مسلم وعارف كويس جدا ان النسبه دي مش مظبوطه وان وهذه الامهات التي تتحدث عنها لو كانت هناك ام يعني شخص ترك الدين تعيش صراعا رهيبا بين فكره الحد الجد الذي تؤمن به ويؤمن به معظم المسلمين 90% من المسلمين او اكثر وبين عاطفه الامومه وما الى ذلك الذين تظاهروا اعدام محمد في موريتانيا شريحه صغيره من المجتمع لكن المجتمع كله كان باغربيته مع الاعدام لذلك الحكومه لتهدئ المجتمع يعني اعطته حكم الاعدام بصراحه وخفف الحكم الى سنتين وحكم الاعدام تخفف الى سنتين الا كان هناك نوع من التسييس في في في القضيه اعتقد احمد سامي يتفق معي هنا يفهم هذه الامور نقطه اخرى وهي اننا مقارنتنا مقارنه مذهب يعني مقارنتنا بالدواعش هذه يعني سقطه اخلاقيه من محمد كريم العبيدي نحن هنا ضد الفكر الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاجرامي الموجود في الاديان وهذا لا يعني يلحقنا بالدواعش باي حال من الاحوال إيه انما نحن نفترض ونثور على هذا الدين من بحق لدينا مشكله ايضا مع الاسلام والاتجار بالاطفال ولدينا مشكله مع جماعات عصابات المخدرات وهذه كلها بالنسبه لي سواء طيب جزيل الشكر اصدقائي الثلاثه رائعين دائما ظاهر كريم واحمد سامي واحمد الظاهر في عندنا لقاء اخر لانه غطينا لا مش مشكله راه واحنا نناقش وانا انا شخصيا سال يعني مذبية ان الاشخاص اللي تبعوا فينا ان على البغض والكره اكزاكتلي exactly. يعني لازمنا نفهمو نفهموهم اللي مش لازم الآخر يخرج من الإسلام المهم إنه يقبلني في أحمد حرقاء يعني عندما نقول مثلاً يعني الفكر المتعصب لازمنا نتركه هناك في هولندا هوني يعني هما أول وحود في محاربة المياه معناتها أنت نفسر لك الفكرة يعني بمختصر في الأول كانوا يصنعون سدود ويمنعون الماء أنه يدخل للمدينة فاكتشفوا أن عندما يصنعوا سدود الماء يولي معنتها هايج كثير ويكسر السدود الجاو عملوا معنتها الطريقة الوحيدة للقضاء على البحر احنا نعيش تحت مستوى البحر انهم جاو عملوا فجوات في السدود يسمحون للماء ان يكون له عدة اتجاهات لكي يمر في المدينة دون ان يغرق المدينة اذا انا عندما نقول انا ضد الاسلاح هنا انت تجبر المسلم انه يا اما يلعب يا اما يولي داعشي بينما كي احنا للمسلم راه عندك عده خيارات، عندك الصوفيه، عندك البهائيه، عندك العلويه، عندك ألف مذهب، هوني نكسروا الاسلام، يعني الاسلام يتكسر ويصبح عده مذاهب معترف بها رسميا، ولي اقل خطر باش يدمرنا احنا كملحدين، انا بهذا الفكر نفكر ونجم نتعايش مع المسلم كما نتعايش مع اي انسان اخر. اذا انا وتنقول دواعش مش يعني نعرف ان الملحد مهما كان لا يلجا للعنف وانما اتكلم لازمنا نترك الفرصه للمسلم بش... مع أنت الشخص كما احمد سامي او غير احمد سامي لازم نحط يدي في دمعه لان الهد... اللي هدد احمد سامي هو اللي هددني انا هو الاسلام المتعصب الفكر المتعصب اللي مهما كان هو اللي هددنا يهدد وجودنا انا لا اجبر احد على شيء كريم وايضا انا استطيع ان اضع يدي في يد احمد سامي بدون ان اتفق معه استطيع ان اضع يدي في يدي في يده ونحن مختلفين وليس وليس وليس متفقين. طبعا هذا هو المطلوب هذا المطلوب يعني معناتها انا مثلا عندما اضع يدي في يد احمد سامي ونقول أن ممكن نتعايش مع بعضنا. ملحد مسلم مهما كان المذهب نتاعه احمد سامي هو خوية لانه ما يتشكلش خطر علي. عندما المواطن العادي لازمك تشوف يا اخ حرقان راه ما روحك روحك انت وانت, وانت اكيد تعرف هذه المساله. تعرف متاكد انت في المياه وانت كنت يعني في الاسلام وتعرف معناتها الناس العاديين كيفاش ينظروا لك كنت مسلم، انا كنت امام. فهمت؟ ونشوف يعني كيفاش التقديس اللي عند المسلمين يعني لي انا لاني اعرف الدين. وانت الان ملحد. وكثير من الملحدين والشباب الصغار اللي عمرهم 14 سنه و16 سنه يتبعوا فيك. عندما يشوفوك انت تقول الاسلام لا يصلح اصلا والاسلام لازم يدمر وان يتكسر كليا، اذا هذوما الاشخاص سوف ينمو في قلوبهم الحقد ضد كل ما هو مسلم. هذا هو اللي يخاف منه انا. يعني مثل تاثير الايمان على الأنصار نتاعو مثل تأثير الملحد على من يعتبروا مثلا أنت رمز رمز نتاع ملحدين كثير يتبعوا فيك إذا من ال... معناتها الواجب أن تكون أكثر مرونة يعني هذه معناتها رأي وأنت طبعا حر أنا نقولها لك يعني الرأي معناتها شخصيا أنا شخصيا أميل إلى رأي أحمد سامي وأنت ما عندي معك حتى مشكل أنت ملحد مثلي مثله إحنا زوز ملحدين فهمت ولكن أختلف معك في نقطة أن انا بالنسبه لي تشجيع احمد سامي ونقول ان يصلح هو الذي سوف يفتح الابواب لكي المجتمعات نتاعنا تتطور وشكرا. وشكرا لكم جميعا وهذه بوادر حلقه يمكن قادمه او على الاقل مره في الشهر ومرتين في الشهر كل اسبوعين. احمد سامي كريم العبيدي حرقان ويمكن بامكاننا نستضيف شخص اخر من فكر اخر واينات. و جزيل الشكر لكل الاصدقاء المحترمين شكرا احمد احمدين وكريم شكرا لكل المتابعين اما انتم الذين لم تضعوا لايك ولم تشتركوا في القناه ولا حتى حوري لكم يعني جهنم وبئس المصير على طريقه احمد حرقان جزيل الشكر لكل المتابعين والذين لا يشترك في قناه جسور سيذهب الى اين سيذهب يا احمد حرقان سقر ولازم الجلد <تصفيق> right. أتمنى لكم ممسية سعيدة ويوم سعيد وليلة سعيدة تحياتي للجميع شكراً لكم مع السلامة <تصفيق>